Denise Riffey a se cepat porumbelul, în direct, despre Liviu Dragnea. Cuvintele ei nu au trecut neobservate de invitaic. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, sub managerul general al Academiei Rapid. Fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu au recunoscut în direct, la Realitatea TV, în emisiunea Talk News, moderat de Denis Arifai, ce în spatele acestui proiect se te voi lui Liviu Dragnea. Discuția din studiul Realitatea TV Purtat pe 8 martie, a început cu primarul Dan Tudorac, afirmând că proiectul Academiei Rapid nu e unul politic sublinieră ii ce ar fi vorba de o chestiune strict sportiv, informează pro Sport. La numai câteva secunde distant, însă, noul manager general al Academiei, Postul fotbalist Nicolae Stanciu a menționat două puncte eu mea subliniere teptam ca, în afară de steaua sublinierei de arcul de triumf, sublinierei rapidul să fie prins în proiectul STA, NEREC. Reconstruirea stadioanelor. Rapidul fiind, a sublinierea acum spus sublinierea dumneavoastră nere. Cetre moderatoarea de Niseri patronat de domnul Dragnea și. Moderatoarea de Niseri a început să muscească, la auzul acestor afirmații, sublinierea a intervenit prompt două puncte: patronat spiritual. I, fizic. Prin domnul Tudorache. În ultimele secunde ale emisiunii, însu sublinierei, primarul Dan Tudorache a recunoscut, la rândul ei, ce Liviu Dragnea supraveghea traiectoria Academiei Rapid, sublinierei, e preocupat să-i dea o bază sportiv tot de la stat două puncte ce vreau să mai spun. Cum vreau eu să vă sprijine politicul, Nere. Li se adresal lui Daniel Van cu subliniere. Daniel Nicolaet prezent subliniere. Ei în studio? Ca baza pro rapid se ajung cât mai repede la primria sectorului 1. E adevărat, pre subliniere dintele dragnea. Ce tot aici vorbit de el. Mi-a promis că va ajunge, Nere. În acest retur de campionat, eu iau parte a bun sublinierei.